Watazamaji wa Stain TV, mimi naitwa Catherine Sylvester, Kipindi hewani ni ya Mali. Kama kawaida, wao tunazungumza na watu walika tofauti tofauti. Namna gani basi wanaweza kufanya shughuli zao, wanachojipatia na vitu vingine kama hivyo. Na tuko maeneo ya Kawe, mtaa kwa Mapupu. Hapa kuna sehemu wana wanatengeneza kuta, Unafanya pedikiwa, manikiwa na vitu vingine. Tuko na moja kati ya mmiliki wa hii eneo. Yeye atatuambia anafanyaje hizi shughuli. Kaka habari yako? Habari safi. Unaitwa nani? Kwa jina anaitwa Jay Isaac Ruhani Richard. Okay. Jay Richard ulianza hii kwa muda gani? Ah uh, hii kumi na saba Nimeanza nime kufanya kwa mtu. Okay. Uh, nimefanya kwa mtu nimefanya kama miaka mitatu hivi. Saele mm. miaka mitatu nikaona kwamba na mimi naweza kuanzisha moja 2 3. Nikapata mia mia mbili. Mm. na kitu kama hicho. Ulipata ugumu gani wakati unasema naanza kufanya cha kwangu? Ni lini ulikuwa unakipitia kinasema ah, siuniachane na hii Ni nini ambayo kinakupa moyo? Ha, nilipitia changamoto nyingi kipindi kwanza naanza. Kwa sababu nilijua tu kwamba sitoweza kufanikiwa. Sitoweza kukaa sehemu ambayo ni kama hivi na mimi. Yaani nilipitia changamoto nyingi, nililala njaa sana. Lakini yote nilivumilia kwa sababu nilikuwa naamini malengo yangu tu hapo na kitu kama hicho. Lakini za kusema kwamba sasa hivi changamoto so kwamba ni sana kama ya mwanzo napata riski ndogondogo kama hivi nimeleta vijana na waajiri na wenyewe wapate riziki wa kusaidia wazazi wa kwa hiyo ni kwamba changamoto kubwa tena nyingine ambayo ipo kuna muda hata mteja akija labda naitaji kitu fulani alafu mimi nakuwa sina ina maana huyo mteja ataanakuwa nishampoteza anaenda sehemu nyingine ambapo wanapata licho kitu kama kitu ni kwa mfano kama mimi hapa kuna kitu ambacho sifanyi ni kitu kimoja labda kupaka paka hizi makeup huwa sifanyi lakini vitu vingine vingi naweza kwa hiyo hiyo akija akisema nataka kupaka makeup kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwa sababu siwezi umeshawahi kujaribu sasa kusema sasa natamani au nataka nijifunze kuf, kuf, kuf, kufanya huduma ya makeup ili anayekuja apate nafasi ya kubandika kucha kusugua miguu pamoja na makeup Natamani ndio huduma zote ziwepo kwa sababu kila mteja anayekuja anahitaji huduma yake. Kwa hiyo huduma zote niwe nazo hapa. Lakini tu ndo bado mambo hayajakaa sawa sana kivile kama ninavyohitaji mimi. Lakini mambo kaa sawa na imani tamshirikisha Mungu katika mambo yangu na kila kitu kitakaa sawa. Sawa sawa. Wewe ni mkazi wa hapa Dar es Salaam? Kabisa yani. Mimi makazi yangu ni hapa hapa Dar kwa sababu kila kitu kiko huku changu cha kikazi. Niseme makazi yangu nimehamishia huko kwa sababu ndo riziki yangu ambayo ipo. Sawa. Ni changamoto gani ambayo unakutana nayo mteja amekuja hapa? Zaidi ipi ambayo huwa inajirudia rudia zaidi? Um, changamoto kuna kitu mteja kulalamika ni kama kawaida yake. Kuna siku anakuja afanye vizuri lazima atalalamika labda siku nyingine amekuja nimemfanyia mimi vizuri akija akimkuta mtu mwingine akimfanyia vingine tofauti hiyo mm. ndo sekta yake ya kulalamika ee. kwamba sababu ameona ni vitu tofauti sana no. na alivyo tengenezwa manzo na wewe hiyo unalichukuliaje sasa inapotokea mteja vizuri amefurahi akaja siku nyingine akahudumia na mtu mwingine akaomba kama ukaja ukoonana naye ile siku sijapenda wewe na unaifanyaje kazi kwanza cha kwanza kiukweli kama, kama mtafutaji huwa naumia sana kwa sababu anapolalamika lazima ataenda atakutana na mtu mwingine atamwambia. Kwa hiyo cha kufanya yule aliyemtengeneza mtajua kabisa kwamba kuna kitu fulani ambacho hajaweza kukitengeneza vizuri. Kwa hiyo tutakuwa tayari kuwa makini kwa kumuelekeza ili aweze kufanya vizuri kama mimi. Sawa. Tangu 2017 huko kwenye game la kutengeneza kucha za wadada. Kuna wataja wa kiume ambao huwa wanakujaga unasema yenyewe labda anataka nini kusuguliwa miguu. unapataga hizo? Uh, kwa mimi hapa nakumbuka ilikuwa ni kipindi cha nyuma sana kipindi cha nyuma sana mmoja ndo alikuwa agana kuja Koo, alikuwa tu achija tunamfanyia kwa sababu tunajua kwamba sisi ni watafutaje tuweze kukata hela kwa si mtu wote akija akisema unahitaji kutengeneza basi akitupa hela yetu si tunamtengeneza sawa na umeniambia tangu 2017 huko kwenye ili game kabla ya kuwa hapa kwenye hii shughuli ambayo umeamua kuifanya. Huku nyuma ulikuwa unafanya shughuli gani nyingine? Uh, mimi nilikuwa zifanye shughuli yoyote ile. Na ndio maana ni nilivyomaliza ni, ni ni gato shule. Ina ni, ni kani nimekuja kumfanyia kazi mtu mmoja hivi. Sasa nilivyofanya fanya kazi hivyo nilivyo maliza ah. Niseme, ni shuhuri ambayo ilinitoa nyumbani iliyonileta ilikuwa ni namfanyia mtu lakini mwisho wa siku nimeweza kupata mimi kama mimi. Sawa na mategemeo yako ni yapi baada ya muda sasa? Jai ambayo tunamuona hapa tunamuona wapi? Labda atakuwa ameunga hizi frame tatu hapa kakamisha wenziee kafungua za kwake au tutakiona wapi baada ya muda ah, yes na mimi natamani jina langu lizidi li, kukua. Tunazungumza na moja kati ya wateja ambao wako hapa ndani mengi ambayo tunataka kusikia kutoka kwake kama mteja sasa. Dada habari yako? Salama. Unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Rachel, almaarufu kama Mama Kayla. E, ni mteja wa muda mrefu sana hapa jai kucha. Mm. Em, tuambie kwa nini unakuja hapa mara kwa mara na kwanini nini usiendi sehemu nyingine kwa sababu tunapofahamu hapa Kawe kuna ofisi nyingi sana ambazo zinatoa huduma hii ya Kucha. Um, nakuja hapa kwa sababu ya huduma ni nzuri lakini pia ni mazingira ya karibu ambayo yanahusisha na mazingira ninayotoka. Okay. Ukija hapa wewe unafanya huduma gani? mpaka yani yani unaondoka unasema sisa hapa baada ya fulani ndo nitarudi. Um, nikija hapa mara nyingi napenda kutengeneza kucha za miguu, napenda kutengeneza kucha za mikono. Lakini vile vile inategemea kwa sababu sio mpenzi sana wa kope. Lakini inapotokea labda ninasema maalum ambayo inahitaji mimi kutengeneza kope basi hu wanafanya hivyo. huduma uh, nyingine ambayo japo sifanyi mara kwa mara ni kuosha miguu. Kwa nini? Ah uh, si tena. Kama unavyoniona mnene na nini. Kwa hiyo kuna baadhi ya huduma nashinda kujifanyia hivyo. Sawa lakini pia tunafahamu wanaume wengi ambao tunaishi nao huko manyumbani kwa kwa wale ambao kuwa wameolewa au wako kwenye mahusiano wanakuga hawapendi kuona wanawake zao wanakuja maeneo kama haya kupata huduma kama hizi. Wewe unalizungumziaje ule kusema baba watoto baba Kaila? Ni si Kwa upande wa mume wangu hichi kitu kusema ukweli nafanya tu ubandidu lakini ukizingatia dini na maadili mengine na vitu kama hivyo kwake Sio mpenzi sana lakini sasa inafika kipindi na sisi ni wanawake na nini tunapenda kuslay na mambo kama hayo kwao mwisho wa siku tunatumia tuna, tuna, tuna tu ubabe tuseme e, lakini mwisho wa siku usiku nyingine anakuwa apendi na nini lakini mwisho wa siku ukirudi umependeza na nini anakusifia Em tuambie sasa kitu kimoja kuna wa watoto wa kiume ambao wako manyumbani, watoto wakike wako manyumbani unaona kabisa umri alokuwa nao ni wakufanya shughuli nyingine zote za kujipatia kipato. Then tu huko nyumbani au anatamani kujaribu ila anashindwa au ndio hivyo mwezi mwizi, mwizi. Yaani anakuwa na tabia ambazo azipendezi kwenye jamii. Unamshauri nini? Kupitia hiki ambacho anakifanyaje? Um kwanza nimpe ongoero je, m mm, kama mdogo wangu lakini kwa anachokifanya amejitahidi sana sana sana kwa sababu ameweza kuajili vijana wanajikuomoa katika umaskini, wanaendesha maisha na vitu kama hivyo. Kwa ushauri wangu mimi vijana waache kubweteka. Vijana waache kusingizia hali ngumu. Yaani tunasema sio vijana tu, yaani tunasema kwa watu wote. Unapokuwa na fani unasema naye si unanielewa vizuri unakuta mtu ni babu mzee ni yani. yuko na miwani anaziba kilaka hey, au fundi garage na vitu kama hivyo kwa hiyo mimi ushauri wangu vijana wachangamsha akili vijana wajiajili kama hivi wapunguze yale mambo ambayo hayapendezi katika mitaa kwa sababu sasa hivi asilimia kubwa ya vijana unakuta amejaa mtaani wanacheza pool wanabeti, na beti na nini na vitu kama hivyo kazi kulalamika ajira amna ajila amna jioni wanakuwa wanafanya vitu ambavyo ni vya tofauti. Kwa hiyo jamani tujitahidi tujitahidi sana kwa vijana. Tujiajiri. Ushauri kwa Jeni kitu huduma gani ambayo unatamani iongezeke hapa? Yaani hapa haipo lakini ukitoka kubandika kucha hapa utaenda same round utapata kule. Ni mbali maybe. Ni kitu gani unamshauri una, una je akiongeze mimi na cho je ni kwamba je hapa atufanyie full package. Aha, kija hapa mtu akaosha miguu, akabandika kucha, akabandika Suka, kope, eh make hey, akasuka, makeup, akachola laina, akachola piko, lakini pia mimi binafsi ningependa je yongeze sana huduma ya wanja.